ہیلو اسٹوڈینٹس آج میں ہم چیپٹر نمبر الیون آرگینک کیمسٹری تھنک ٹینک کے کویشچنٹین سے ٹوینٹی ठीक کریں पहला ٹھیک ہے پہلا جو کوشچن ہے سیونٹین کو مائلڈ پین کلر اینڈ فیور ریڈیوسر اٹ از مینوفیکچر فروم سلیسلیک ایسڈ ٹھیک ہے یہ ڈائگرامس کے دی ہے ایک بینزین رنگ ہے اور دو فنکشنل گروپ اٹیچ ہے سلیکٹ فنکشنل نظر آ رہا ہے ایک سی ڈبل اور ایک او ایچ ہے ہمیں پتا ہے کہ سی ڈبلو ایچ جو ہے وہ کاربو آکسلک ایسڈ ہوتا ہے اور اس طرح رنگ کے ساتھ دو فنکشنل گروپ اٹچ ہے گروپ ٹھیک ہے Achha, next question is, question 18 ایک ہائیڈروجن الکائل ریڈیکل تو جرم فارمولا کیا بنے گا جرم فارمولا فار الکل ریڈیکل پلس ون کیونکہ ایک ہائڈروجن ہمیں اس میں سے کم کرنا ہوتا ہے تو الکینٹیڈ रेडिकल اچھا ڈالتے ہیں اور ہمیں بتانا ہے کون سا فنکشنل گروپ ہے اور پروڈکٹ میں بتانا ethane کا جو فارمولا ہے سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو دونوں کاربن کے درمیان ڈبل تو ریئکٹن میں جو ہمارے پاس فنکشنل گروپ ہے ڈبل بونڈ اور پروڈکٹ میں جو میٹھائل بنا ہے تو آ گئی ہے ڈبل بانڈ کاربن کاربن ڈبل بانڈ الکین اینڈ پروڈکٹ کے اندر کیا ہے اس کے بعد کون ٹوینٹی ہمارا ہے بانڈنگ آف کاربن ایٹم ٹو ہائیڈرو ایٹمس نائٹروجنس so یا کمپاؤنڈ بن جاتا ہے تو ہمیں بتانا ہے کہ کیوں اتنے زیادہ کاربن جو ہے وہ ہائڈروجنس کے ساتھ مل کے کمپاؤنڈ بناتا ہے تو ریزن دیکھیے ریزن کیا ہے کاربن اور ہائیڈروجن ہائڈ الگ اور ان دونوں کے درمیان جو ہے کاربن اور دوسرا کوئی بھی ایلیمنٹ ہے اس کے درمیان جو اٹریکشن ہے الیکٹران کی وہ کمیاں زیادہ ہو سکتی ہے دس ایچ بونڈ بٹوین دا کاربن اینڈ ہائڈرو ایٹم اس پولر اس وجہ سے کاربن دوسرا کسی بھی ایٹم کے ساتھ جو ملے گا تو وہ پلیئرٹی ڈیولپ کرے گا وہ پولر بن جائے گا اس کی وجہ سے پڑھا ہوگا اس, اس کو بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ پلیئرٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے دونوں کے درمیان اور پلیئرٹی کیوں ڈیولپ ہوتی है ان کے ایٹمک سائز होता है ہے نمبر इलेक्ट्रॉन الیکٹرانشیل में ڈفرینٹ होते हैं ठीक है और الیکٹران नेगेटिविटी ڈفرینٹ होती है क्योंकि ڈفرینٹ الیکٹرانگیٹیوٹی رکھتا ہے اس وجہ سے کیا ہوگا سو دس کین بی فارمیشنک کمپاؤنڈ اس کی وجہ سے بہت مختلف طرح کے فارمیشن پاسبل ہے آرگینک کمپاؤنڈ کی سو دس از ہاؤ بونڈنگ آف ان کاربن کین میک مینی آرگینک کمپاؤنڈ اور اسی وجہ سے کاربن کی یہ ایبلٹی کیٹینیشن کی وجہ سے جو یہ ایبلٹی ہے الیکٹران نیگیٹیوٹی کی وجہ سے جو مختلف آئٹمس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور کلیرٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے کاربن جو ہے ہائیڈروکاربن جو ہے وہ مختلف طرح کے کمپاؤنڈ بنانے کی صلاحیت کرتا ہے so آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر کوئی فردر سمجھ نہیں آیا کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو پلیز کانٹیکٹ میں تھینک